Тих, хто сьогодні знаходиться в полоні,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 так, я помітила, здебільш все далі і далі люди стають байдужими. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому запланована 28 квітня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.